يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ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 وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فان نعيم الدنيا وما فيه من متاع زائل هو عند رب العالمين قليل يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن كما بيّن رب العالمين في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وبيّن رب العالمين وما هذه الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وإذا عرفتم هذه الحقيقة ورسخت في قلوبكم وعقولكم فإنه ينبغي أن ننظر بالمقابل إلى النعيم المقيم الذي أنشأه رب العالمين وجعله للمتقين من عباده الصالحين في جنات النعيم لأن هذه الحياة هي دار الغرور تخدع. أهلها. فأهل الدنيا يعيشون أكبر خديعة على مرور حياتهم فمن كان من أهل الستين فإنه قد غرته الحياة الدنيا أعواما عديدة حتى إن هذا العمر لم يكن قد استثمره في طاعة رب العالمين على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وإنما كان ما كان من الفتور تارة ومن الكسل تارات ومن الخمول ومن غير ذلك من أدواء العبداء وإذا أضيف إلى ذلك أمراض في القلوب كالحسد والغل والغش وغير ذلك من أمراض القلوب فإن كل ذلك يوضع على القلب فيجعله في مبعدة عن فعل الطاعات بل إن أمثال هؤلاء يكونون في غاية من الانكباب على المعاصي والسيئات والشيطان يأتيهم من كل جانب ممنيا إياهم بالجنة يا عبد الله أنت من أهل الجنة على ما كان منك من قديم من صالح الأعمال في القديم، والدنيا بملذاتها تجعل العبد يطمع في المزيد منها، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمعمر، يود الواحد أن لو عاش ألف سنة، لماذا؟ لماذا طول العمر؟ ولماذا طول الأمل في هذه الحياة الدنيا؟ إننا إذا وقفنا مع هذا السؤال فإننا نجد الأجوبة على اختلافها ترتكز في أمر وهو الاستطالة وهو التمتع بزهرة الحياة الدنيا فإن الإنسان إذا كان من أبناء الستين أو السبعين وقد عاش في الأيام الماضية فإن الحياة قد كانت في طريق معين وقد كانت المعيشة في شكل وفي إطار معين الألبسة لم تكن كالألبسة التي في هذا الزمان الثياب لم يكن كحال الثياب الذي قانا قد كان قبل اربعين سنه الاطعمه لم تكن هي الاطعمه التي ناكلها وكذلك الاشرب وكذلك الابنيه وكذلك الزرع وكذلك المتاع وكذلك الامور التي تستجد والتي تتجدد يوما بعد يوم فانه يطمع في المزيد حتى انه اذا ابتلي بابتلاء في بدنه او في جسده او في احبابه أو في شيء من محبوباته الدنيوية فإنه يكون في غاية من السوء يتجزع ويتشكى ويتألم من مقدور الله تبارك وتعالى الذي أصيب به وأمثال هؤلاء يخرجون من الدنيا بقلة في إيمانهم وضعف في صبرهم فان الانسان اذا كان قليل الرغبه فيما هو عند رب العالمين من الثواب الجزيل وبالمقابل يكون شديد الرغبه في الحياه الدنيا فانه ولا بد ان يصاب بلفحه من لفحات النار والنار اعاذنا الله تبارك وتعالى واياكم منها فيها من العذاب الشديد حتى إن رب العالمين بين لنا في كتابه أن وقود هذه النار اشتعال هذه النار يكون على أجساد بني آدم وقودها الناس والحجارة وإذا عرفتم هذه الحقيقة فانظروا إلى بناء الجنة وانظروا إلى ما في هذه الجنة من نعيم أعده الله تبارك وتعالى للمنعمين في الجنة من أهل الصلاح وأهل الرشاد وأهل التقوى والجنة يقول فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراق نعله أو مثل ذلك هذا يبين لنا أن المسافة التي تقطع بين العبد وبين الجنة مسافة قليلة فدخولكم يا عباد الله إلى هذه المساجد من أجل الصلاة ما هي إلا خطوات في ميزان حسناتكم من ناحية، وهي كذلك رفعة في درجاتكم في الجنة، وإضافة إلى ذلك فيها تكفير لسيئات أقوالكم وأعمالكم ونواياكم. فإذا كانت خطواتنا إلى المسجد فيها هذا الأجر العظيم. وإذا كانت إقامتنا للصلاة فيها من هذا النعيم في الجنة الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن آمن وعمل صَالِحًا فما بالكم بسائر ألوان الطاعات التي تحببنا التي تقربنا من رب العالمين وقد عرفتم فيما مضى أن الإنسان إذا أراد الله والدار الآخرة فإنه ينبغي أن يكون عمله الدؤوب في إرضاء الله تبارك وتعالى فيما يقول وفيما يفعل وفيما ينتم إن الله رب العالمين يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها فاذا اكلنا واذا شربنا فينبغي الا نهمل اداب الطعام والشرع والا ننسى الاذكار التي تلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الاحوال فمن اكل وانتهى من اكله فليحمد الله الحمد لله الذي اطعمنا هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة فإذا كان هذا حاله وكذلك من شرب اللبن فإنه يسأل ربه تبارك وتعالى الحمد لله الذي رزقنا هذا ويسأل ربه تبارك وتعالى المزيد من فضله أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شرب اللبن وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا السواك مطهره للفم مرضاه للرب هذا السواك الذي يدخل الفم يرضي رب العالم لان الانسان اذا شا صفاه واذا حرك السواك في فيه حال حضوره للصلاه او بعد وضوئه للصلاه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 والأعمال التي تقرب من رب العالمين الأعمال الصالحة التي تقصدون بها وجه الله تبارك وتعالى وتريدون الثواب من رب العالمين تبارك وتعالى في الآخر في دار الجزاء وفي دار الحساب هذه الأعمال التي تبتغون بها مرضاة الله تبارك وتعالى وتفعلونها على وفق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين في السنة المطهرة هذه الأعمال أعمال كثيرة منها المأمورات التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده والرسول الكريم بين لنا أن الله تب... أن أحب ما تقرب به العباد إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال ما افترضه الله عليه وبالمثال يتضح المقال. إذا كنتم في وظيفة من الوظائف سواء كانت حكومية أو في قطاع خاص فإنكم تلتزمون غاية الالتزام بالحضور والانصراف المعد لكم ومن تاخر فانه يجازى على هذا التاخر ومن كان في استطاعته ان ياتي مبكرا فانه ولا بد ان ياتي مبكرا فهذه الاعمال الدنيويه تقومون باتقانها غايه الاتقان ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ولكننا نعيش حياه هي في غايه من الكابه وفي غايه من الندامه اذا استشعر القلب تغير هذه الاحوال قربا ومباعده من رب العالمين احب ما تقرب العباد الى ربهم مفترضه عليه الا وانما اعظم ما افترضه الله تبارك وتعالى على عباده اقامه الصلاه وهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده لم يفترضها لم يفترضها الله تبارك وتعالى من اجل ان يزيد العباد ربهم تبارك وتعالى عباده على عبادته او من اجله ان تكون لهم الدرجات العلى بغير فضل ورحمه من ربه وانما جعل الله تبارك وتعالى السوق قائما فريق في الجنه وفريق في السعي واغشدنا رب العالمين الى الطريق الذي يؤدي الى جنات النعيم وان هذا الطريق لا يسلكه الا القله القليله وهم الذين اخبر عنهم رب العالمين في كتابه الكريم فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغر ومهما كان الكلام في بيان قيمه النعيم الأخروي فإنه كلام قليل جدا لأننا عندما نتكلم عن النعيم المقيم نعيم أبدي نعيم لا يزول ولا يزول أهله عنه نعيم أهله فيه مخلدون خالد فإننا نجد العجب العجاب في كل خطبة من الخطب التي نتكلم فيها عن الجنة ونعيمه ونحن الآن بين يدي نعيم أخروي آخر من النعيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة وهذا النعيم تقرؤونه في كتاب ربكم تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا بِهِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَهَكَذَا يَكُونُ السِّيَاقُ فِي الْعَدِيدِ مِنَ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ جنات أعدها الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنات يقول فيها رب العالمين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إذا، إذا دخل أهل الجنة الجنة فإنهم يجدون أمراً نستطيع أن نقول فيه إنه خارق للعاد لأن أهل الدنيا بكل ما أوتوا من متاع وملذات فيها وبكل ما أوتوا فيها من أموال لو استطاعوا أن يشتروا نهرا من الأنهار فإنهم لا يستطيعون أن يشتروا مثل هذا النهر وكذلك من آتاه الله تبارك وتعالى الأموال الكثيرة جمع من الأموال الشيء الكثير فإنما يقف... لم نسمع من قبل من دارت الفكرة في رأسه أن يشتري نهرا من الأنهار ولم نجد ذلك مع أنه شيء يجذب الأبصار وعنده ترتاح الأذهان وتشعر القلوب بالراحه والطمانينه لما في ذلك المنظر من الجاذبيه وانه لمنظر جميل واننا نجد ذلك في الحياه الاخرويه في جنات النعيم نجد اهل الجنه يتمتعون بانهار الجنه هذه الانهار التي تكون التي تخرج من سدره المنتهى تخرج من هذه الشجرة العظيمة التي ذكرها رب العالمين في كتابه الكريم والجنة تحت عرش الرحمن وفوق السماء السابعة كما جاءت في ذلك الأحاديث النبوي وسدرة المنتهى هي في السماء السابعة وتخرج منها الأنهار وهذه الأنهار هي في الأساس تخرج من أبحر تخرج من بحار وهذه البحار بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وأنتم تعرفون أن الأنهار الدنيوية ما هي إلا ماء تارة ما هي إلا ماء وهذا الماء ماء عاذب وهذه البحار بحار ماؤها مالح وتتسم هذه الأبحر وهذه الانهار بالجريان فهي انهار جاريه ورب العالمين يبين في كتابه الكريم مثل الجنه التي وعد المتقون مثل الجنه التي وعد المتقون اذا من اتقى الله تبارك وتعالى فهنيئا له جنات النعيم وهذه من بشر من عادل بشر المؤمن أن يختم له بالسعادة وأن يختم له بخير إذا أطال الله في عبد من عباده فعسله يعني وفقه إلى عمل صالح يختم له به فهذه من خاتمة السعادة وإن المؤمن إذا حضرت روحه فإنه يبشر برضوان من الله ويبشر برحمة من رب العالمين ويبشر بروح وريحان ويبشر بمقعده في الجنه كل ذلك من النعيم الذي تجلبه الاعمال الصالحه والايمان بالله تبارك وتعالى ليس ذلك فحسب بل يسال العبد ربه تبارك وتعالى ان يتغمده برحمته لان الانسان اذا اغتر بعمله وايمانه فإنه ولا بد وأن يكله الله تبارك وتعالى إلى نفسه حتى يتعلم الدرس جيدا وهو أن هذه الأمور المنتظمة المنتظمة في هذه الحياة الدنيا إنما تسير بقدر الله تبارك وتعالى ونحن لا نملك في أنفسنا شيئا وهذه القوة وهذه الأنفاس كل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى وقدرته ومهما أوتي العباد من قوة ومهما أوتي العباد من حرص فإن هذا الحرص مآله إلى زوال وهذه القوة مآلها إلى ضعف, إلى ضعف. قال رب العالمين مسد الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار وهذه الأنهار أنهار حقيقية نؤمن بها إيماناً يقينياً مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، أي ماء جار لا تشوبه شائبة تطرأ عليه وتعكر رائحة هذا الماء أو تعكر طعمه مع طول مكثه، فإننا نعرف أن الماء إذا خزن في آنية من الأواني وطال وطال عمره فإن هذا الماء يتغير طعمه، وكذلك الماء إذا وضع في خزانات المياه، فإننا نجد طعماً مغايراً للطعم الذي تعودنا عليه. فيها أنهار من ماء غير آسف، إذا إذا هذا الماء، هذه الأنهار التي من ماء في جنات النعيم هي مياه نقول طبيعية، نعم هي مياه طبيعية، وكذلك هي مياه غير آسنة لا تصيبها شيء فيها أنهار من ماء غير آسن وفيها كذلك أنهار من لبن لم يتغير طعمه لأننا نجد الألبان إذا طالت الحرارة فإنها تفسدها إذا وضع اللبن خارج السلاية كما نقول فإن هذا اللبن يفسد وكذلك هذه الالبان المجففه التي توضع في درجات حراريه معينه اذا وضعت هذه الالبان بخارج الثلاجه او اذا تعرضت لضوء الشمس فانها تؤثر عليها سلبا واما البان الجنه فهي البان لم تتغير طعمها لم يتغير طعمها وكذلك فيها انهار من خمر لذة للشارب. نحن جميعا نعلم ان من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخر وهذه الخمر التي هي تسكر العقل، والتي هي تذهب العقل، والتي هي تصدع الرأس، والتي هي توجع البطن، إلى غير ذلك من مضار الخمر. كل ذلك تجدونه في حياتكم الدنيا مبينا في كتاب رب العالمين وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين أن المسكرات كلها محرم قليلها وكثيرها وقد تنوعت المسكرات في هذه الأزمنة على نحو يتعجب منه العقل فإننا لم نجد المسكرات في الخمر فحسب فإننا نجدها في المواد المقدرة نجدها في البراشيم ونجدها في الكبسولات ونجدها في الحقن الوريدية أو العضلية ونجدها كذلك في الشم ونجدها كذلك في الاستطعام إلى غير ذلك من الأمور المسكر ومن ابتري بهذا؟ بهذه الكبيرة فينبغي عليه أن يسارع بالتوبة إلى رب العالمين والندم الشديد على اقترافه لهذه المعصية الكبيرة حتى تكون له توبة بين يدي رب العالمين وحتى لا يحرم من هذه اللذة التي تكون لأهل الجنة وقمر الجنة ليست هي قمر الدنيا بحال والتي بين رب العالمين في كتابه الكريم لا يصدعون عنها ولا ينذفون فإنها خمر ليست تشمئز منها الألسن ولا وإنما تستعذبها الألسن وإنما يجد, يجد العبد فيها الطعم الجميل وكذلك لا تصدع الرؤوس من شربها ولا يذهب العقل عنده إذا هذه الخمر مع وجود نفس التسمية في الدنيا إلا أن الخمر في الآخرة ليست كخمر الدنيا وقال رب العالمين في كتابه الكريم وأنهار من عسل مصف أنتم تعلمون كيفية استخراج العسل من النحل وأن هذه العملية تمر بمراحل حتى يخرج العسل على الوجه الذي لا توجد معه شائبة وأنهار من عسل مصفى صفي من كل الكوادر التي تجعله غير طيب وبذلك يكون هذا العسل مصفا من جميع الآفات التي تصيبه حتى إذا كان أهل الجنة على مثل هذه الأنهار فإنهم يتمتعوا ويتلذذون وتك وتكون لديهم الأفراح وتكون عندهم المسرات بنعيم الله تبارك وتعالى لهم نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الجنة وما فيها من نعيم أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: سيحان وجيحان والفران والنيل كل من أنهار الجنة إذا أنهار الجنة التي جاءت السنة النبوية ببيانها هي أربعة أنهار: جيحان وسيحان والفرات والنيل أما جيحان وسيحان فهما نهران باطنان يكونان في الجنة وأما الفرات والنيل فإنهما يخرجان من الجنة بأمر الله تبارك وتعالى ويسيران على هذه البسيطة وعلى هذه الأرض فهذه الأنهار التي ترونها في حياتكم الدنيوية ما هي إلا أنهار أصلها في جنات النعيم ومهما كان فإنه ينبغي علينا أن نؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الأنهار وكذلك هناك نهر يسمى بنهر الحياة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدخله أهل الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو في أو قال في حمية السيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الم تروا انها تنبت صفراء ملتوي اذا هناك نهر اخر من الانهار يسمى نهر الحياه يدخله اهل النار ممن كانت ذنوبهم عظيمه حتى ان الله تبارك وتعالى يجعلهم في الجنه مؤقرا ولم يجعلهم في الجنه ابتداء حتى ينقوا ينقوا من سيئات أعماله أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيوا ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا اهل الجنه افيضوا عليهم فينبتون نبات الحبه تكون في حمير السيف وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده الموحدين وكذلك هناك نار عظيم في الجنه اسمه الكوثر الذي جعله الله تبارك وتعالى عطيه لنبيه صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء ورأى ما رأى من الأنبياء والمرسلين وصلى بهم ورأى الجنة وما فيها من نعيم ورأى النار وما فيها من عذاب أليم وافترضت عليه الصلوات الخمس كان مما رآه أنه سار في الجنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا هو بنهر حافتاه يعني شاطئاه قباب الدر المجوف القبة العظيمة القصور الكبيرة الأبنية الفاخرة الغرف التي فيها أهلها آمنون الخيام المنصوبه على انهار الجنه كل ذلك من نعيم الجنه قلت من قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي اعطاك ربك فاذا طينه مسك اذفر الطين الذي يكون في نهر الكوثر يكون من المسك الاذفر ورائحته كذلك رائحه طيبه وفي رواية ماء هذا النهر أبيض من اللبن وأحلى من العسل وعلى هذا النهر طيور أعناق هذه الطيور كأعناق الجمال وطعم هذه الطيور هو أشد ما يكون من نعيم لأهل الجنة عندما يأكلون هذا الطعام ويأكلون من هذا الطير فكل ذلك من الخير العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لأهل الجنة وما بينكم وبين دخول الجنة إلا المسافات القريبة التي تقربكم من رب العالمين وذلك يكون بفعل الطاعات بالالتزام بأوامر بأوامر رب العالمين والالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدوا واجتهدوا في فعل الخيرات واجتنبوا المنكرات والمنهيات وكبائر وصغائر الذنوب لأن هذه السيئات إذا كانت على القلب فإنها تحجب العبد عن الإرادة وتحجبه عن العزيمة وتجعله كحال الكثيرين ممن نجدهم في البيوت والطرقات ووسائل المواصلات فرغا. فرغ الايدي ويتكون قلوبهم في غايه من الالم والتحسر على ما فاتهم من الدنيا لم نجد منهم من يقيم الصلاه ولم نجد منهم من يقرا في كتاب الله تبارك وتعالى لم نجد منهم صائما في ايام دهر لم نجد منهم من يطيع والديه لم نجد منهم من يامر بمعروف او ينهى عن منكر لم نجد منهم من يؤدي زكاته امواله لم نجد منهم من يكون متصدقا منفقا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وأنتم في زمان الإمهات، وها هي الفرصة بين أيديكم لم يأت الموت بعد فجدوا واجتهدوا في الأعمال فأنتم في دار هي دار الأعمال والجزاء الأوفى عند رب العالمين نسأل الله رب العالمين أن يكفينا هموم الدنيا ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامَنا وانصُرنا على القوم الكافرين، رب آتِ نفوسَنا تقواها وزكِّها أنت خيرُ من زكَّاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ بلادَنا وسائرَ بلاد المسلمين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 اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واقم الصلاه